Для внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до Комишуваги, нині оформлюють довідки з фіксацією їхнього місця проживання, переказ пенсій з поштових відділень, тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії на місцеві поштові відділення. Також оформлюють відшкодування оренди приміщень з подальшою виплатою комунальних послуг із бюджету громади і разову соціальну виплату у 2000 тисячі гривень, повідомила адміністраторка ЦНАПу Юлія Лазарєва. Зараз працюємо переважно у сфері оформлення довідок внутрішньо переміщеним особам, надання їм роз'яснень, консультацій, допомоги в гуманітарній сфері, надання гуманітарної допомоги та Розміщення внутрішньопереміщених осіб на території громади. За словами Юлії Лазарєвої, це не повний перелік тимчасових переселенців, оскільки не всі зареєструвалися в органах місцевої влади. У нас у громаді 30 населених пунктів. Централізованого розміщення, на жаль, в нашій громаді зараз немає. Внутрішньопереміщені особи, які переміщувалися з території, на яких проводилися активні бойові дії, вони переміщувалися в. Переважно до своїх родичів або у власні наявні будинки, їм надавалася гуманітарна допомога та по можливості роз'яснювались їхні права, обов'язки, а також їх механізм отримання ними статусу ВПО. Виплат люди поки що не отримали, тому наша громада допомагає їм гуманітарними пакетами, продуктовими наборами та консультаціями». Оформлює у Комишуваському ЦНАПі статус переміщеної особи і житель села Новозлатопіль Пологівського району. У минулому залізничник, а нині пенсіонер Володимир Мащенко. Каже, приїхав до Комишувахи два дні тому, оскільки в його рідному селі тривають бойові дії. – А як зараз село виглядає? Що там взагалі? – Нема там нічого. – Там були бойові дії? – Ну, лінія фронту. Там на день могли змінюватися, наші зайшли. Росіяни зайшли, наші зайшли, росіяни. Розбомбили. Так? Де ви тут зупинилися? В жені сестри. А в наш дом прямо в града попало. Вдому рознесло в прах. А у вас приватний був будинок? Розбомбили? Вчора було все, сьогодні вже нема нічого. За словами заступниці голови Комишувайської територіальної громади Надії Заяць, допомагатимуть громаді і міжнародні партнери. Структури ООН планують організувати у селі опитування осіб з інвалідністю та когнітивними розладами, визначатимуть їхні медичні та соціальні потреби, аби сформувати їм гуманітарну допомогу. Новини на Суспільному. Запоріжжя.